Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan ceritakan tentang tempat yang saya beri Itu antaranya adalah Bir Hizik Bir Hizik ni adalah ketika itu Baginda Nabi SAW dengan Abu Bakar Dia berhijrah ke Madinah Beliau disambut oleh kaum kawan, kawan Bani Apilah Iaitu panggilan selain Aus Ketika itu baginda berehat lah di, di bawah dadah muzallal Iaitu kabang muzallal lah Uh, ketika itu, masa Nabi nak pergi berehat tu Matahari atas kepala Nabi uh, Jadi, uh, Sayyidina Mubakar Dia ambil selendang dia, dia Dia tutup kepala Nabi SAW Dan sebab itulah uh, Tempat itu dipanggil Agabun yang memayungi uh, Dekat situlah Baginda SAW berehat Dan baginda pun dia uh, Solat sunat kat situlah uh, Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah dap, uh, saya diri segikan dapatlah solat sunat kat situ Sini adalah uh, Bustan Al mustazil Ataupun uh, kebun Tempat dipayungi Rasulullah SAW Jadi Rasulullah SAW Boleh dengar ke saya? Boleh eh? Rasulullah SAW daripada Makkah ke Madinah Ada yang kata 12 hari Lebih kurang macam tu perjalanan Nabi uh, Nabi jalan 26 safar 26 safar, 27, 28, 29, 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Okey, lebih kurang 12 hari lah Jadi Nabi SAW telah sampai Di sini pada hari Isnin Hari Isnin Kemudian Nabi SAW uh, Tinggal di sini Bila mana Nabi sampai Nabi telah solat uh, Dikatakan Nabi solat subuh dulu dekat sana Dekat masjid uh, apa, Musabbeh Kemudian Nabi SAW masuk ke Kubah, Masuk ke Kubak itulah masjid Kubah tadi tu Di situ ada rumah sahabat Nabi Namanya Serena Kalsum bin Hadmi Serena Kalsum bin Hadmi telah Adalah merupakan ketua kampung sinilah Jadi dia telah meraihkan Rasulullah SAW Dia bersedia khidmat kepada Nabi SAW Dan uh, Nabi SAW empat hari dekat Kubah. Isnin, selasa Rabu Khamis Hari Jumaat Rasulullah SAW bergerak Uh, hari Jumaat Rasulullah bergerak ke ke arah kota Madinah lah dalam sana. Jadi ketika mana Rasulullah sedang sampai, sahabat ni orang-orang Ansar orang Madinah tak kenal Rasulullah yang yang pernah jumpa Rasulullah sikit sangat Bahkan diceritakan dalam riwayat setiap hari dia keluar dia keluar panjang pokok, ada yang panjang pokok kurma untuk intai. Tengok-tengok ada orang sampai, eh itu Muhammad ke, Muhammad ke, dia tak kenal. Jadi sahabat-sahabat yang yang depannya Madinah, yang depannya Mekah yang dah sampai awal tengok, eh bukan, bukan Rasulullah. Mereka pun balik setiap hari Sebab Rasulullah delay Rasulullah berapa hari Tiga malam Rasulullah dekat Gua gua Sur Bersembunyi Jadi Nabi SAW Bila sampai saja Nabi disambut oleh sahabat-sahabat Dan Sampai dekat sinilah Nabi SAW telah pun uh, Solat Dan dipayungi oleh Serina Abu Bakar Bila Serina Abu Bakar Payungkan Rasulullah Baru orang-orang Ansar tahu Oh itu punya Rasulullah Kan, perwatakan pakaian kan Macam lebih kurang kan Dengan musafir daripada jauh Berdebu-debu semua Mereka tak, tak kenal mana satu Rasulullah Senaubakar pun payungkan Rasulullah SAW Maka dipanggil lah Kawasan ni Bustan Mustazil Ataupun masjid yang orang solat tu Surau kecil tu adalah Dipanggil uh, Masjid Muzallah uh, Masjid payung Kerana Senaubakar telah memayungi Rasulullah SAW Dan uh, perigi itu adalah Perigi Bir Eziq Ataupun Bir Azak Yang merupakan Air dia tu Berterusan mengalir Bahkan Diceritakan Bila mana Madinah Semua tak ada air Perigi ni masih keluarkan air Sampai sekaranglah Masih ada air dia Rasulullah telah minum air berwuduk dengan air ni Minum dengan air ni Dikatakan awal-awal Rasulullah rasa Agak masin Rasulullah telah nudah Sehingga rasa dia jadi payau Macam seakan-akan air zam-zam lah Macam payau-payau sikit ha, Inilah dia bin Iziq ha, Jadi inilah tempatnya Dan Kita boleh tengok Ini sini bina lama ya. Ada yang kata rumah sahabat alam tak tahu ada kata bekal rumah sahabat ataupun rumah orang lama lah. Kat dalam ni boleh tengok nanti.